بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، طلاب الصف الرابع الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهارده مقعدنا مع المهمة الأدائية في مادة الرياضيات، المهمة الأدائية طبعا كلنا عارفين إن عليها خمسة درجة، عايزين نضمن الـ خمسة درجة دي لا لأن الموضوع كله موضوع أبسط مما تتصور، يعني الناس عاملة منه بعبع شوية بس هو موضوع يعني سهل وبسيط. أول حاجة نتعرف على المهام هي عليها خمسة وثلاثين درجة يستغرق العمل على المهام الأدبية حصتان دراسيتان في الامتحان يعني لما تيجي تمتحن هي المهام الأدبية بتاخد وقتك قد إيه بتاخد وقت حصتين دراسيتان يعني مش ليها امتحانات وكلام زي كده من داخل اليوم الدراسي يوزع المعلم أوراق المهمة على الطلاب ويوضح لهم المقصود منها طبعا المقصود من المهام الأدبية بتجيز تحصيل الطلاب في المنهج <hesitation> المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة لذلك. يجيب الطلاب عن المطلوب من المهمة في نفس الورقة يعني في نفس الورقة اللي بيديها لك المعلم هتجاوب على مهمة. لا مانع من استخدام الطالب الكتاب المدرسي إذا أراد ذلك المؤحصائيات تهم في الدولة المصرية في فقط على إنشاء وبلغ فقط على الوصف 50 جنيه في ضوء البيانات أكمل ما يلي. أولا رقم واحد للعدد اثنين مليون وسبعمية وخمسين ألف جنيه بجدول القيمة، طبعا أنا دايما ببتدي بالأحاد، الأحد هنا صفر، والعشرات صفر، والمئات صفر، شوف أحد الألف صفر، واحد خمسة، واكثر، سبعة، واحدة ايه، الصيغة التحليلية للعدد الصيغة التحليلية للعدد طبعا عبارة عن <hesitation> الصيغة التحليلية أنا همسك الرقم من اليسار اثنين مليون اتنين في خانة الملايين يعني هضرب اتنين في كام؟ اتنين في مليون. اثنين في كام؟ اثنين في مليون. واحطها في قوس كده يا استاذ واقول له زائد. اه في خانة اه مئات الالوف يعني اه افتح قوس سبعة في مية الف. اه زائد الخمسة في خانة عشرات الالوف. افتح قوس خمسة في. عشر تلاف آه طبعا آه الباقي كله أصفار يعني ما فيش داعي انك انت ايه تكتبه يعني لو قلت انا زائد سفر يبقى ايه زائد سفر آه رقم تلاتة اذا كان طول الطريق اللي يحول القاهرة الكبرى مئة كيلو متر فين طوله بالأمطار يحول الكيلو متر الى متر طبعا احنا عارفين الكيلو متر الواحد في الف متر الكيلو متر الواحد في كام الف متر تمام يبقى عندي مية كيلو يعني هضرب حضرة بالمية في يديني كم؟ يديني مية ألف متر، السؤال اللي بعده من المهمة أو السؤال الأخير من المهمة إذا كان طول الطريق الإقليمي يساوي 400 كيلو وطول الطريق دي مية كيلو، فإن طول الطريق الإقليمي يساوي نقط أضعاف طريق-طريق دائري. الاقليمي 400 او الاستاذ ادي 400 وده 100 يعني ده كدده ده كم مرة كدده اربع مرات يبقى نقول له اربع اضعاف السؤال اللي بعدها المهمة رقم اثنين موكب نقل الاثار الملكية استطاعت مصر ان تبهر العالم بحدث هام يتعلق بالاثار المصرية القديمة حيث تم نقل آثار ملكية من المتحف المصري الواقع بميتان التحرير بوسط القاهرة إلى موقعها الجديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط شرق القاهرة أكمل أول حاجة بيقول لي إيه إذا كانت إذا كانت إوصي هنا إذا كانت المسافة التي قطعها الموكب تساوي سبعة كيلو مترات المسافة التي قطعها الموكب تساوي كام؟ سبعة كيلو متر خلي بالك. فإنها سافة بالأمطار تساوي نقط، طبعًا سبعة كيلومتر لما يجيبها بالأمطار عايز سبعة كيلو عايز أضربها في ألف تبقى كم؟ تبقى سبعة آلاف متر، سبعة آلاف إيه؟ متر. آه، نمرة اتنين إذا كانت أحد أوجه صناديق نقل الآثار واحد متر البعد بتاعه <hesitation> آه صندوق الصناديق اللي نقلنا منها الآثار، البعد بتاعه ثلاثة متر وواحد متر فإن محيط الصندوق. عبارة عن صندوق طبعاً عبارة عن مستطيل مستطيل أبعاده واحد وثلاثة. أنا لو جيت كتبت يا أستاذ يعني طول زائد العرض في اثنين يعني L زائد اثنين يعني واحد اثن ثلاثة في اثنين طبعاً واحد زائد ثلاثة أربعة أربعة في اثنين يساوي ثمانية متر. مهمة أو السؤال اللي بعده إذا كان عدد الذين شاهدوا الموكب عبر الأقمار الصناعية عبر الأقمار الصناعية شوف بقى الحتة دي. جابها لك بالصيغة اللفظية مليار وخمسمية يلا كده نميزها عشان خاطر ايه الناس ايه متوش. مليار وخمسمئة مليون وستة, وستة وخمسون الف مشاهد يبقى لما نجي نكتبها يا أستاذ في النصيغة القياسية لهذا العدد أول حاجة مليار ادي المليار آه عفوا ادي المليار مليار و500 مليون مليار و500 مليون وكام؟ و56000 يعني خانة 100000 ما فيهاش حاجة 56000 كده أنا كتبت الرقم بصيغتي أو كتبت العدد بالصيغة القياسية اللي هي مطلوبة مني نمرة أربعة إذا تحرك الموكب من المتحف المصري في الساعة الثامنة مساء ومكث أربعين دقيقة في مساره حتى النهاية يعني الموكب هو وماشي في الطريق يعني استغرق استغرق الموكب 40 دقيقه فان وقت وصول الموكب الى المتحف القومي هو نقط طبعا من الساعه 8 الى الساعه 8 و40 دقيقه دي المسافه اللي خدها واستغرقها من الوقت المهمه الثالثه اثناء زيارتك لاهرامات الجيزه أثناء زيارتك لأهرامات الجيزة وبالاستعانة بالمرشد السياحي بتسجيل البيانات التالية ارتفاع الأهرام الأكبر خوفه 149 متر عايز أحوّل من متر لسنطي حضرة في 100 يعني 149 ونضربها في 100 كام 14900 سنطي تم حساب كتلة أربعة أحجار بالكيلو وكانت كما يلي 8 مليون 92560 9 مليون 228 ألف 111 7 مليون و 8 مليون الترتيب التصاعدي لكتل هذه الاحجار هو طبعا انا عندي هنا كلهم متساويين في الخانات او متساويين في عدد الارقام هنا خانة احد الالوف احد الالوف احد الالوف احد الالوف هو عايز يرتب الترتيب التصاعدي يبقى اصغر حاجه عندي مين الترتيب التصاعدي هيبتدي من هنا يبقى عندي سبع آلاف سوري سبعة مليون سبعة مليون وخمسمية اربعة وتلاتين وسبعمية ستة اكبر منها هي مليون مليون انا في يوم يا استاذ هنا تمانية مليون في الاحد ملايين بس في مئات الالوف في صفر هنا تمانية مليون بس في مئات الملايين مئات الالوف في ستة يبقى مليون و. 92. ألف اللي بعديها مليون وخمسين ألف وأخر حاجة عندي تسعة مليون رقم سبعة إذا كان أحجار دي قطعة مستطيلة من الأرض طولها اتناشر متر وعرضها خمسة متر فإن مساحة تلك القطعة يساوي. فإن مساحة تلك القطعة يساوي مجد. إذا كان أحد الأحجار يغطي قطعة من مستطيلة الشكل، طولها 12 متر وعرضها 5 متر، يعني لو حطينا حجر من الأحجار بتاعة الأهرام على الأرض حتى تشغل من الأرض قطعة مستطيلة، طولها 12 وعرضها 5، فإن مساحة تلك القطعة طبعاً يعني مساحة مستطيل يعني 12 في 5، 12 في 5 بكام 12 في 5, 5 ب 60. أو خمسة في اتناشر يعني ستين متر مربع، إذا تناولت خلال رحلتك خمس سندوتشات في الغداء وكان السعر الواحد عشرين جنيه، ليه؟ طيب يعني خمسة في عشرين هنا برضه يا أستاذ خمسة في عشرين يساوي 100. طيب المهمة رقم اربعة احتفالية إعادة افتتاح طريق الكب- فقاموا بجمع معلومات عن هذا الطريق الذي يربط الكرنك شمالا والمعبد الأقصر جنوبا. هنا بيقول لك ساعد عمر وليلى في انهاء المهمه الثانيه ببلاغ طول طريقه كباش 2700 متر عايز يعرف كم كيلو يعني فيها اثنين كيلو وكم متر؟ 100 متر الموضوع سهل سا... وبس التي تم العثور عليها 807 على شكل راس بالهول و250 على شكل كبش فان اجمالي عدد التماثيل التي كبش يعني خروف التماثيل التي تم عليها هنجمع 807 زائد 250 اجمع احد سبعه أه... عشرات عشرات يعني خمسه مئات يعني يعني ألف سبعة كانت آه كله كبش على شكل مستطيل طوله تلتمية وعرضه مية الطول في اثنين طبعا هنا هنجمع يا أستاذ الطول طول آه زائد العرض في اثنين تلتمية اضرب في اثنين اجمع الأول اجمع مية زائد تلتمية يعني هتديني أضربها في إين؟ اضرب في اتنين او في السبعة واتنين في تسعة واتنين ومعايا واحد اربعة واحد تسعة يعني تسعمية وثمانين سنتيمتر. إذا كانت تكلفة طريق آه ترمين ترميم تماثيل آه مليون جنيه فاكتب المبلغ اكتب المبلغ بصيغة الممتدة يبقى هي آه الأول اكتبها بصيغة قياسية 240 مليون جنيه 240 مليون جنيه. عايزين نحاولها بصيغة الممتدة. طبعا بصيغة الممتدة يعني عايز يعرف كام زائد كام. يعني هنا يا استاذ هيساوي اتنين مليون. آآ مئتين وربعين مليون جنيه يعني مئتين مليون. زائد ربعين مليون. عايز يكتبها بالصيغة القياسية طبعا احنا كتبناها بالصيغة القياسية يعني ميتين واربعين، المهمة اللي بعد كده يا أستاذ اللعب مع الأرقام طبعا آخر مهمة معانا عندي بطاقات مكتوب عليها أربعة وخمسة وستة اتنين وتسعة وثمانية وواحد، استخدمها في إيجاد خمسة أعداد مختلفة كل منها مكون من سبع أرقام من سبع أرقام، طيب يلا نشوف احنا هناخد مثلا هنا. أكبر رقم تسعة ارتبهم تسعة تمانية اثنين تمانية ستة في سبعة تمانية ستة خمسة أربعة اثنين حتى هنا سعني ثمانية مليون ثمانمائة خمسة ألف ربعمائة واحد وعشرين نبدل الأرقام يعني مثلا مثلا تسعة ستة تمانية خمسة واحد و أربعة إتنين واحد عايزين نعكس أصغر رقم واحد إتنين أربعة خمسة ستة. تسعة تمانية وأصغر رقم فيهم اللي هو واحد اتنين اربعة ستة تمانية تسعة رقم أو أكبر عدد فيهم أكبر عدد فيه هو تسعة مليون وتمنمية خمسة وستين ربعمل وعشرين وأصغر عدد فيهم هو مليون ملك مئتين خمسة وربعين. خمسة وربعين. وسبتمين. تسعة وتمانية. طيب عايز تاني عمل حد جرب اكبر عدد لاقرب مئة الف. يعني عايزين نجرب هنا لاقرب مئة الف. عايزين نجرب اقرب مئة الف. اكبر عدد فيهم مين? التسعة. مين في مئة اللوف التمانية. من جنبها ستة ستة كريمة تديها يبقى تسعة وتسعين او تسعة مليون وتسعمية الف. آه، عايزين نجرب قيمة الطاقة من اليسار في أكبر عدد طبعا تسعة م. بعد كده الفرق بين أكبر وأصغر عددين يساوي ربع طبعا وتمنمية خمسة وستين ألف واربعمية واحد وعشرين ناقص مليون وميتين. خمسة واربعين الف وستمية تسعة اطرح استاذ آآ واحد طبعا ناقص تسعة ميصحش هنستلف من الاتنين تبقى كام؟ تبقى 11 واحد يبقى حداشر والاتنين تبقى واحد <hesitation> حداشر ناقص تسعة اتنين واحد ناقص تمانية ميصحش نستلف من الاربعة هتبقى تلاتة وهنا تبقى 11 11 ناقص تمانية تلاتة والثلاثة هنا 3 ناقص ميصحش نستلف من الخمسة تبقى تلاتاشر والخمسة تبقى اربعة تلاتاشر ناقص ستة سبعة اربعة ميصحش نستلف من ستة واحد تبقى 14 14 والستة خمسة اربعتاشر ناقص خمسة يعني تسعة وخمسة ناقص اربعة واحد وتمانية ناقص 2 ستة و تسعه ناقص واحد ثمانيه يبقى ناتج طرح اكبر عدد واصغر عدد 8 مليون و732 وبكده نكون خلصنا المهام الاديه بالرياضيات انتظروني في فيديو جديد للمراجعه النهائيه في ماده الرياضيات للصف الرابع الابتدائي تمنياتي لكم بدوام التفوق والتميز والابداع كان معكم مستر جمال ابو زيد معلم اول الرياضيات وتوديعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا